ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ سب سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے بلکل یکسوی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو جس طرح ایک روایت میں فمالی مَا اللَّهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُونِ فِيهِ نَبِيٌ مُرْسَلٌ وَلَا میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے تو یہ سوئی کے لمحات ہیں تو ہمیں بھی حضور علیہ السلاۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا ناشیت اللیل ہے وہ سحری کا وقت ہے وہ رات کے لمحے ہیں وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ربط قائم کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے اور نماز میں تبدل ہو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مکمل انحماق رب کے ساتھ ہو سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے بدن میں تیر لگائے اور وہ نماز میں مصروف ہیں اور تیر نکال لیا جاتا ہے جب سلام پھرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ تیر تھا جو نکال لیا گیا تو یہ انہماق ہے رب کے ساتھ انہماق اور وہ فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے فتخ ہو وکیلا اور اسی کو کار ساز بناؤ اسی پر توقل اسی پر بھروسہ اپنے امور اسی کے سپرد کرو جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے زندگی سوکھی ہو جاتی ہے تدبیر کریں اس کے لیے حکمت عملی ضرور آپ مزہ کریں لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں اور تو توقل بھی یہی ہے کہ آپ گھٹنا بھی باندھیں اور سرد اللہ کے کر ہیں۔ اسی کی طرف سے کام ہوتے ہیں اور وہی کار حقیقی ہے تو فرمایا کہ فتخ ہو وکیلا اسی کو کار ساز بنا لیجئے اور اسی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے جو کشتیاں اس کے نام پر ڈال دی گئیں وہ ڈوبتی نہیں ہیں وہ منزل تک ساحل تک پہنچتی ہیں تو ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ کشتی ڈال دی لیکن اس کو پار لگانا تو اسی کا کام ہے تو اسی لیے ہم سواری پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالک اس کو مسخر تو نے ہی کیا ہے ہمارے لیے ہمارے میں طاقت تو نہیں تھی کہ اس کو مسخر کر سکتے تو یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے تو وہ اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی تو اس لیے اپنے کاموں کا کار ساز اسی کو بنایا جائے ایک بزرگ تھے وہ دریا کنارے وضو کر رہے تھے ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا یوں پانی کے بہو پہ جا رہا تھا تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکالنا چاہا تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پر ڈنگ مار دیا درد کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈانگ لگا سات مرتبہ اس نے ڈنگ مارا اور آپ اس کو نکال کے آٹھویں مرتبہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مرید نے کہا جو پاس بیٹھا تھا حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشش ہیں فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے وہ جو بھی رویہ رکھے ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ اٹھائے گا تو ہم آگے سے پتھر اٹھائیں گے تو یہ کیا کمال ہوا <سلام> اے لوگ کہتے ہیں تم ایک قدم پیچھے ہٹو گے میں دس قدم پیچھے ہٹوں گا تو یہ کیا کمال ہوا تم کہو میاں تم جتنے مرضی قدم پیچھے ہٹو میں بھاگ کے تمہارا دامن پکڑ لوں گا تمہیں جانے نہیں دوں گا ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اچھا کرتا ہوں فلاں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے جس طرح وہ چلتا ہے میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں یہ تو پھر برابری ہوئی اگر کوئی برائی کے ساتھ معاملت کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں تو برائی برائی میں برابر ہے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا کرتے ہیں تو پھر بھی آپ برابر ہیں لیکن اچھائی میں برابر ہے تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے برا سلوک کرتے ہیں یہ بدترین صورت حال ہے اور سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو کسی کا انداز نامناسب بھی ہو کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو خون کا رشتہ ہے دودھ کا رشتہ ہے وطن کا رشتہ ہے ہمسائی کی کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے آپ کے اباؤ و جداد کی آپس کے اندر سانج تھی اور آپ اس کو نبھا رہے ہیں تو یہ ہے بہترین رویہ کہ کسی کا کوئی بھی رویہ ہو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا سل من قات آکا وا من ہارم آکا واف من ظالم اے عقبہ بن عامر جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے اس سے درگزر فرما یہ بہترین کردار ہے جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ اور مناسب معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور ترکیب پاتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں یہ تلقین کی بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے یہ راز ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو گے تو تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی تو ہمیں یہ تلقین کی گئی دار تو دودھ یا خون کی سانچ سے رشتہ دار بنتے ہیں کوئی عام انسان بھی ہو ہمیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی حتیٰ کہ آپ کے دین پر نہ بھی ہو تو آپ کی ہمسائگی میں بستا ہے مستامن ہے ذمہ ہے تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوگا آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے شیخ سعدی بولے شنیدم کے مردان راہ خدا دلے دشمنہ ہم نہ کر دن تن تو میسر شوادی مقام کے بعد خلاف استو جنگ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے تجھے تصوف کے مراتب رفیہ کیسے نصیب ہو سکتے ہیں تو تو اپنوں سے جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہے تو, تو اپنوں کے گرے باندھ پھاڑ رہا ہے اپنوں کی پگڑیاں نوچ رہا ہے اور تو تو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے تو اپنے ہم منصبوں کے ساتھ الجھاؤ میں مبتلا ہے اپنے ہم مسلکوں ہم مشربوں کے ساتھ تیرا الجھاؤ چل رہا ہے تیری لڑائی چل رہی ہے تجھے کیسے مرتبہ اور باطن کا نور اور اندر کا اجالا نصیب ہوگا جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے انسان تو انسان رہے وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی رویہ اچھا رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے مخلوق ہونے کے ناطے سے الخلق و عیال اللہ تمام مخلوق اللہ کا کنبا ہے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک ان کا کچھ بھی رویہ ہو حضور کے غلام اور اسلامی معاشرہ اس میں یہ کس طرح چیز